کچھ لوگ سنا سو سو سالتا دستی سی نسیما کا شانہ بےس لائی نسما کا سید دانہ ویس لائی نسم کا سانہ ویس لائیں لے بج لا بہی دے دیس جائیں او جائیں لے بج ماہی دے دیس جائیں نسیما کا سیرانہ دیس لائی ادب سے تیر پسا زمینوں ادب سے تیر زمینک آرام گاہے زمین ببو سلام من من من خراب رسایا تب سے تھی سا زمینوں تے آخی اسے تراؤس سے نازنینوں تے آخین اسے ترؤس سے نازنینوں مدت وائے نہ ملیا یار پیارا ना मिलया यार प्यारा कदिया सोना लख सने सनवादाख तेरे भज भज कदम चुमे सैना ताने मरे ने حسن وکے سام یار فریوا آ جے میں سر ندرانا تلیا یار پیارا کدی من سے کرے اتارا جو تار درجل کرے سوڑا اتارا ن کا سارا ویس لائی لے بج گر ماہی دے دیس جائیں پچھوڑا किसे दे पेश आए विचारा किसे दे पेश आए लख च सानू एक दिदार दा किसान कदर जड़ा नहीं बीमार किसे किसे दा साड़ी दिल दा आलो प्यार किसे दा दिल होवे प्यार सा मरारा मंगा दुआई शाल विचे न यार किसी ना किसे दे نا دس لائیں لے بج گل مہی دے دس جائیں پچھوڑا हो प्यारे आम रोरा रो दुआई शाल वि यारे द چار نا یار سولہ آپ ددی دارو دکھیام لا کائنا تندر سبنی دے کدی خر ت شریف لیا آپ پتھر نہیں کٹ دے किसर इज तड़ पा मेरे अखियां नू नैन समझ सोने पैर देवा कदे पर देनो याद करना करना कदे पर देानों याद करना غریبل بتے دل دلشاد کرنا کرے نا گری بول بتے کرنا کا شانہ بے سلائیں لے بج گلا اب آپ کو گزارے سے